Допрем'єрний показ козацького пригодницького фентезі «Боровій» відбувся у Запоріжжі 6 березня. Дії фільму розгортаються у 17 столітті, каже автор сценарію та режисер стрічки Антон Жадько. Головний герой – козак Боровій. – Боровій, ти приготави, Як Ніякий саме? – Семен Величко. – О, дідько. Семен точно не набере, як лише. – Він воїн запорізький можна сказати, з, з такого спеціального підрозділу. І йому доручає отаман Семен Величко найскладніші завдання, з якими він намагається у фільмі справитися, якомога кращим чином. Це історія про те, що і один у полі може бути воїном, що він може перемагати будь-які негаразди, і що кожен глядач, в принципі, може стати таким же буревієм, таким козаком, який справиться зі всіма негараздами. Стрічка знімала в 2019-2020 роках на Острові Хортиця та в Запорізькій області. Актори фільму «Місцеві жителі», зазначала Антон Жадько. Одна з них – акторка Академічного обласного театру юного глядача Яна Новицька. Я граю паночку Ганусю, дочка полковника. Я втекла від цього батька, бо хочу довести йому, що я здатна більше, ніж просто бути домогосподаркою, матір'ю, І тому я проводжу власне розслідування а про це вже у фільмі побачите, яке саме. Буревій перший український фільм відзняти на екшн-камеру, розповів Антон Жадько. Відкритий показ стрічки для глядачів відбудеться 11 та 12 березня.